E, DIT tumepokea e, walimu wa shule za sekondari e, takribani 225 kwa ajili ya mafunzo ya TEHAMA. Walimu hawa wamefadhiliwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote. Leo ni siku yao ya kwanza kwa hiyo wameanza kufundishwa darasani lakini kesho wataanza mafunzo hayo kwa vitendo kwenye hizi maabara zetu. Kama wema tumeandaa maabara 3 kwa ajili ya mafunzo hayo kwa vitendo kama maba ziona mabara zetu zina vifaa vyote kwa ajili ya kuwasaidia hawa walimu ili wakimaliza siku tano waende wakasaidie walimu wenzao na pia kwenda kusaidia kutunza ze vifaa vya Tehama ambavyo vimepokelewa kwenye mashule yao ili viweze kuwasaidia katika kuboresha elimu kwenye maeneo sekondari. Siku hii inaonekana kwa watu wengi waweza kasema mbona ni ya muda mfupi kwa muda wa siku tano kwa wiki lakini kwa jinsi ambavyo imepangwa ni kwamba tunakaa nao zaidi ya masaa kumi ambao katika muda wote huo tulikuwa tunafanya ni ku, ku, kupata challenge zao ambazo wanapata huko kwenye mashuleni na then sisi kutafuta solution kuweza kuwapa ili wataporudi waweza waweze paleti vizuri mashine na tarifa tofauti ambazo atakua nazo huko shuleni mafunzo haya yatanisaidia nilitoka hapa kwa ajili kwa vile mimi ni mwalimu wa ICT wakati wa kusomesha mbali mbali mbali mbali yani kuna changamoto mbali ambazo zinatokea katika kompyuta zetu. Yaani inawezekana kuna matatizo kidogo yametokezea labda kompyuta ya imegoma kuwaka na kwa sijui kwa nini kompyuta haiwaki au mwanafunzi kakosea katika kufanya practical, wamegusagusa sehemu, kompyuta inagoma kufanya kazi, keyboard zinagoma unakuwa hujui unajui ufanye nini. Lakini naamini nikitoka hapa Swala hili nitaeniwa rahisi sana kwa sababu nitajua kompyuta ikifanya hivi itakuwa tatizo ndio hili Kifanya hivi tatizo ndio hili kwa nitaweza kutoa zile kufafanuku changamoto kuzitatua zitakazotokana na kompyuta hiyo kama wafadhili wa mafunzo haya tuna kwanza licha mimi mwenyewe watu wote tulopata mafunzo tunastahili kuwashukuru sana kwa sababu wamefanya jambo moja la maana sana kutuletea mafunzo, mafunzo, la mafunzo haya haya mafunzo tulikuwa na changamoto mbalimbali kuhusiana na hizo vifaa vya tano lote tunalizo hasa kwenye swazi mara watengenezaji pale ambao wanakuwa vimepata itifafu lakini baada ya mafunzo haya tunajijengea uwezo wa kuweza kutatua changamoto balea ya kwenda kutumia gharama kubwa kwenda kuzitengeza kutafuta mafundi kutengeneza tutatengeneza hapa hapa shuleni kwa sababu ndakua tayari na uwezo wa kusaidia shule ojana tahsisi yangu ili kuweza kumudu hizo changamoto zangu zinazotokea katika kampeni zetu